السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بيكم متابعينا متابعين موقع مدنيسة لملابس المحجبات احنا النهارده ان شاء الله معانا عرض رائع جدا جدا العرض اللي معانا هيدينا 40% خصم حقيقي على اي منتج على الويب سايت وهنختبره بنفسنا دلوقتي العرض اللي معانا شغال حتى بعد البلاك فرايداي. هنشوف ازاي ناخد الخصم اللي معانا اول خطوة بندخل لموقع مودنيسا بنختار اللغة وبنختار العملة اللي احنا عايزين نتحاسب بها برحت جدا الكوبون اللي انا دولكم بيشتغل على اي دولة على مستوى العالم سواء دولة عربية او دولة اجنبية كمان بنخش نشوف العروض الموجودة على الموقع هنا بيقول لي فيه عروض بقيمة تلاتين في المية ده اقصى عرض موجود هقولكم ازاي ناخد خصم اضافي اختار كل اللي يعجبنا وليكن ده هنجيب المقاس اللي احنا عايزينه احنا بس بنعمل تيست وطبعا في مقاسات وفيه الوان رائع جدا جدا follow at للباسكت تعال نشوف حاجة تاني وليكن نشوف الحاجات الاعلى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 الخصم الموجود فيشلي ما يقارب من التسعه دولار وايضا مصاريف الشحن هي فري فالتوتال اللي انا هدفعهم ميه وستين دولار بالظبط